باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین تمام مسلمان بہن بھائی آج ماشاء اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں تو ان رحمتوں اور برکتوں کی خوشیوں کو مزید دوبالہ کرنے کے لیے آپ کو مزید عبادات میں شوق پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں عالم دین بتاتے کہ ایسے کی ایک بات ایک خاص نماز آپ کے لیے لے کر میں حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے پڑھنے والے کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کے صغیرہ قبیرہ گناہ جو ہیں رب تعلیم موا فرما دے گا چاہے وہ پرانے ہوں چاہے نئے ہوں ہوئے ہوئے ہیں ابھی ہوئے پہلے ہوئے جیسے بھی ہوئے جانے انجانے میں ہوئے جان بوجھ کر ہوئے جو بھی تھے رب تعلیٰ اس نماز کو ادا کرنے کے صدقہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ اور اس نماز کے پڑھنے کا وقت اور اس نماز کی رکعات کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے بالکل سیدھا سا طریقہ ہے اور اس کو ادا کرنے کا وقت وہی ہے جس میں آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نفل نماز ہے تو نفل نماز جن اوقات میں ادا کرنا جائز ہے انہی اوقات میں آپ یہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کی چار رکت ہیں چار رکت نماز یہ آپ نے نیت کرنی ہے اور اس نماز کو عام روٹین میں ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سلاط و ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ چیز لازم ہے کہ ہر روز اس کا اہتمام کریں نہیں تو ہر ہفتے کریں نہیں تو ہر مہینہ نہیں تو ہر سال نہیں تو کم از کم ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور یہ نماز کا اہتمام کرے اور یہ نماز پڑھیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسے رمضان المبارک میں ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ستر نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل نماز کا ثواب فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے ویسے ہی اس نماز کا ثواب یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو ادا کرے گا اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب اعلیٰ معاف فرما دے گا ہمیں اس نماز کی تیاری کرنی چاہیے اس نماز کو ادا کرنا چاہیے اس کی پابندی فرمانی چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اس کو ادا کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اور مزید بھی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں صلاح و تصبیح کی چار رکتیں ہوتی ہے اور اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے تین سو مرتبہ ہر ایک رکت میں پچہتر مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس طرح ہم چار رقطوں میں پچھتر مرتبہ اگر کلمہ پڑھیں گے تو تین سو مرتبہ کلمہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اور اس کو ادا کرنے کا بالکل آسان اور سمپل سا طریقہ طریقہ یہ ہے کہ جب پہلی رکت میں تقبیر تحریمہ کہہ کر نے ہاتھ باندھنے گئے سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور قرآن صورت ملانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یہ ہو گیا پچیس مرتبہ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا گیا تین بار پانچ بار سات بار نو بار گیارہ بار پندرہ بار سترہ بار آپ رکو کی تصویر پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ نے تصویر پڑھنے کے بعد حالت رکوع میں دس مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھنا ہے یہ ہو گئے پچیس مرتبہ پھر آپ نے کھڑے ہو جانا گئے کھڑے ہو کر آپ نے سمیع اللہ علم الحمدہ کہہ کر ربنا ربنالق الحمد پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اسی حالت میں دس مرتبہ دوبارہ تیسرا کلمہ پڑھنا گیا یہ ہو گیا پینتالیس مرتبہ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے سجدے میں تسبیح سجدے کی کرنے کے بعد دس مرتبہ پھر آپ حالت سجدہ میں یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے یہ ہو گیا پچپن مرتبہ پھر آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو اس حالت میں بھی آپ نے دس مرتبہ تیسرا کلمہ دہرانا ہے یہ ہو جائے گا پینسٹھ مرتبہ پھر آپ سجدے میں جائیں گے تصویر کرنے کے بعد حالت سجدہ میں دس مرتبہ تیسرا کلمہ پھر آپ نے پڑھنا ہے تو اس طرح ایک رکت میں ہو گئے پچہتر مرتبہ تیسرا کلمہ اسی طرح ہر رکت میں آپ نے شروع میں پندرہ مرتبہ اس کے بعد ہر رکن کو ادا کرنے کے بعد بعد دس دس مرتبہ جو ہے نا آپ نے تیسرا کلمہ دہرانا ہے ہر رکعت میں پچہتر مرتبہ ہو جائے گا اور چار رکعتوں میں جو ہے تیسرا کلمہ تین سو مرتبہ ہو جائے گا جس اس طرح ہماری صلاح و تصوی کی نماز مکمل ہو جائے گی اور یہ صلاح و تصوی نماز ادا کرنے کا طریقہ تھا اس میں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو لازمی پڑھنا چاہیے رمضان المبارک میں تو خاص کر ان کو پڑھنا چاہیے حضور باغ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کوشش فرمائیے رمضان المبارک اس بابرکت مہینہ میں اس نماز کی پابندی فرمائیے اس نماز کو ادا کیجئے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹیے ربط اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی عبادت کرنے کی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وسلام